السلام عليكم نهاركم منور أخواتي آه اليوم عندنا درس كيفاش نتعامل مع التوب ديال البوبلين الأخوات المبتدئات اللي بغاو ديرو ملف ديال ديال الدرس بالنسبة لهذا التوب هذا آه يمكننا نخرجوا آه عدد كبير ديال اللي الا عرفنا كيفاش نتعامل مع التوب ديالنا أول حاجة هنأخذوا التوب ديالنا مثلا أنا عندي هنايا نموذج نص مترو يعني خمسين سنتيم في كل في كل توب ديال البوبلين كتلاقي في العرض دائما ميه وستين سنتيم يعني مترو وستين سنتيم وفي العرض في الطول خلاص كتاخذي الجهد اللي بغيتي انا اعطيتكم هنا نموذج ديال خمسين سنتيم هاد خمسين سنتيم غنخرجو منها ستاشر بياسه بالنسبه للميتر كنخرجو اثنين وثلاثين بياسه يعني غنخرجو عدد كبير ديال ديال ديال, ديال البياسات ولكن بطريقه منظمه وحسابيه اول حاجه غنشدو المتر والقلم أه غنعبرو غن ديال التوب أو آه في الطول خمسة وعشرين سنتيم ونعلمو وناخدو في, في العرض عشرين سنتيم ونعلمو التوب ديالنا بحال هاد الطريقة هادي من بعد كنهبطو بهذا بهذا آه الميتر طوليا يعني عموديا وكنعلمو خمسة وعشرين سنتيم هاكدا فاش غنعلموها غنهبطو ب# بالمسطرة ديالنا أو غنصيرو هاد الخطين بجوج باش يكونو لنا واحد المستطيل فاش غادي تكون لنا هاد المستطيل غنمشيو بهاد المسطرة أو غنبقاو جارين هاد الخيط حتى لاخر حتى لاخر التوب فاش غنصيروه يعني صافي راه ولا عندنا هنا 25 وعشرين سنتيم هنا 25 وعشرين سنتيم غنهبطو لهنايا نفس الشيء أو غنهبطو 25 غنعبرو خمسة سنتيم يعني هدية هي خمسة أو سنتيم لأن باقي ما ضبطناش. ومن بعد كنهبطو ثاني البطولين الطويل كنعبرو خمسة أو عشرين سنتيم أو كنصيرو فاش كنصيرو كنجرو المتر هذا سنتيم هكا أو كنطولو الخيط الخط فاش كنطولوه يعني غنبقاو غادين بهذا الخط هذا حتى الآخر توب باش نخرجوا عدد ديال 16 بياسه وهكدا كنهبطوا بالخط ديالنا من هنا ومن هنا ومن هنا حتى نخرجوا البياس ديالنا كامل بالنسبه ل... ل... ل... لهذا بالنسبه للتو آه بالنسبه الاخوات اللي غادي يلقاو